Mi vagyunk az emberség elejével Alapítvány Pécsről, és elég hamar megtapasztaltuk a propagandasajtónak és a kormányzat által vezényelt a sajtóhagyjáratoknak és rágalmaknak az árnyoldalát, de tudtuk azt, hogy az ügy, amiért dolgozunk, illetve a munka, amit elvégzünk, az jó és igazolt bennünket, úgyhogy ez egyrészt elég sok erőt adott, de talán még több erőt adott az, hogy a Pécsiek többsége, illetve aki ezzel kapcsolatba került és ismert minket, az helyén tudta kezelni, hogy ezeknek a nagy része hazugság, minden valóságon nélkülöz, minden alapot nélkülöz, és elképesztő módon, mennyiségben, formában fejezték ki felénk a, a bizonyos a biztatásukat és a segítségüket. Nincs egy kicsit kivételes helyzetben van, ugyanis talán több vidéki városhoz képest elég erőteljes, mondjuk azt a független ajtlónak a jelen, jelenléte. De nem lehet elégszer elismételni, hogy az, hogy mondjuk van egy szabad Pécsünk, ami mind működését bekinve, mind azokat a jelentéseket, az a fogalmakat, amit jelent, az egészetesen felbecsülhetetlen értékű.